أه... حياك الله يا خال الله يحييك يا أه... انا حنان وهذه حن اهلا وسهلا بقناة اختي كيف بي... وليش انت مثل السماء يا بنتي انا خالش خالش يا خو الحمد لله الذي اهدانا الى هذه الطريقة الصح الصح الصحيحة انا هكذا واصل يا خالو اصلا انا بيعجبني اتغطى داخل البيت والتزم أه عن اذنكم بس اشتي حنان أستاذنكم يا خالد الله معاكم الله معاكم يا بس هيا الله بنسب الله يحييك الله يحيي